Jarduera Fisikokoko orientazio zerbitzuek euskal gizarte aktiboa sortzeko leneandi hartute eta sedentarismoaren aurkako borrokan. Tokiko eragileek esate baterako eskola ambulatorio edo gizarte zerbitzuek pertsona inaktiboak identifikatu eta orientazio zerbitzura bideratzen dituzte. Bertan, aditu batek hartuko ditu. Aditu honek inguruan jarduera fisikoa egiteko dauden baliabideak ezagutzen ditu. Pertsona bakoitzaren premia, interes eta mugen arabera jarduerarik egokiena proposatu eta egitera bideratuko du. Jarduera fisikoari lotutako ohiturak aldatzen laguntzeaz gain, zerbitzu hauek beste xede batzuetarako ere balio dezakete, alanola gizarte integraziorarako. Orientazio zerbitzuak herritar guztie direkiak daude bereziki, bazterketa arriskua, edota eta osasun arazoak dituzten pertsonei. Informazio gehiago nahi baduzu, orientazio zerbitzuentzako gidea irakurtzea agomendatzen dizugu. Mugiment pertsona aktiboak